איך היה לחיפוש ההתמחות השבוע? קשה. אני low, אני so low. שוב פגשת את המתמחה? מבחינתי לחפש את התמחות זה פעד. זה מלמד, זה מרתק, זה מעשיר, זה מעניין, זה לא מעניין. אני בתחתיתית בקודקס, אני דרשתת למעמדות בקודקס, אני קודקס. אני אומרת לא למשרדים, אני מתנדבת בקליניקה מבחירה. אני באור המשפט, אני ביצועה משפטי, אני בסניגוריה. אני מכירה את יודי, אם אני אמות, זה יהיה באחת זה למרץ, בקטע עקרוני. אני LLB, אני LLM, אני מרץ 20, אני ספטמבר 20, יש לי תואר קודם, יש לי שני ציונים פתוחים. הייתי בפגישה עם עלית, כתבתי קורות חיים, תיקנתי קורות חיים, שדורדתי קורות חיים. עם סעם, ביירים, אני אוהבת את התמונה, אני שתוארת את התמונה. צריך להתכונן לרעיון, לא צריך להתכונן לרעיון, אני מאמינה בפייביות. אני מגישה מעמדות למשרדים פרטיים, ציבוריים, גדולים, קטנים, בוטיקים, פרילנסרים. אני עובד לחפש במגרמת המשפטיים, אני הולכת לדעת המשפט להנעתי, אני סיוע לשפט, אני סיוע למרצה, אני במחז של משרד המשפטים, אני במחז של הנעלת בית המשפט, אני המחז, אני מצטיינת, אני נציגת קטע, אני באגודה, אני מתנדבת בתנון אחריות וחיות, זה מאוד חשוב לי. אני לא מאחרת לשיעורים! אני מדיעה לשיעורים, אני לא במדיעה לשיעורים. אז מה? אני קמפוס חיפ بن, אני קמפוס אור Molt code, אני קמפוס ele м איפה שפתוחי, אני גם קמפוס יירושלים אני לי מתמחה מעולה טקטקנית תק משק nope תותחית על חלל אני עבוד 24 7 אני ראש גדול אני ראש ענק אני אכתוב מסמכים אני אצלם מסמכים אני אגרוס מסמכים <laughs> אני הדבר הכי טוב שקרה לך, מר